Morjes. Tällä viikolla puhutaan vähän turvallisuuspolitiikasta, joka tietysti saattaa kuulostaa vähän kuivalta aiheelta, mutta nyt tuo Venäjän toiminta siellä Ukrainan rajan pinnassa niin herättää entistä enemmän epäilyksiä. Tässä kuluneella viikolla USA-presidentti tai käski, että kaikki amerikkalaiset nyt helvettiin sieltä Ukrainasta, ja sitten ää, tänään tulleen tiedon mukaan, niin tänään lauantaina siis, niin ää, Venäjä on alkanut siirtämään diplomaattejaan pois Ukrainasta. Ja nyt sitten on USAn tiedustelu joka tunnetusti on on tota, todella tehokasta, niin on varoittanut, että se invaasio Ukrainaan niin saattaa tapahtua jo ennen kun nämä olympialaiset loppu. Aiemmin arveltiin, että Putin ei varmaan haluaisi olympialaisten aikana tätä liikettään tehdä, koska se sitten olisi niin kuin huonoa. Mainosta Kiinalle, jossa olympialaiset pidetään ja joku Venäjä ja Kiina on heillä kuitenkin tällaista yhteistyötä olemassa. Mutta ilmeisesti ei voi siihenkään luottaa, että edes olympialaisten loppuun saisi olla rauhassa, joka sitten taas tuo siihen kysymykseen, että että jos Venäjä nyt, kaikesta huolimatta, ää, hyökkää sinne Ukrainaan, niin ää, tässähän aletaan olla semmoisessa tilanteessa, että ei niin kun millään pakotteilla tai vastaavilla keinolla, niin niillä ei ole mitään merkitystä Venäjälle. Se on ihan yksi hailee. Ja jos nyt tosiaan käy silleen, että siellä alkaa ihan Ää, täysimittainen sota, niin Venäjähän varmastikin niin suljetaan ulos kaiken näköisistä kauppasopimuksista ja yhteistyöstä, joka sitten helposti luo ää, tilanteen, jossa venäläisillä ei ole ikään kuin mitään hävittävää. Ja silloin kun ei ole mitään hävittävää, niin silloin ollaan tosi vaarallisen vastustajan kanssa tekemisissä. Ja just tähän pohjautuen, niin jollakin aikavälillä, niin ei, ei niin kuin mitenkään täysin mahdotonta ole se, että jos Venäjä on ää, epätoivonen ja sillä ei ole mitään hävittävää, niin miksi se ei voisi ajatella, että ää, lyödäänpä kiilaa tuonne EU-väliin, ja EUtahan he ei pidä yhtään minään, ja turvallisuuspoliittisestihan se ei olekaan yhtään mitään. Niin, että lyödään kiilaa EU-väliin lähtemällä pikkuretkelle Suomen puolelle. Tämmönen tilanne ei minun mielestä ole mitenkään mahdoton, jos tosiaan käy niin, että Venäjä ajautuu yhä enemmän niin kuin marginaaliin ja kaikki yhteistyö länsimaiden kanssa pistetään poikki, niin tässä väliä sille sitten on, että jos pikkusen käydään Suomenkin puolella. mikäpä siinä. Tuota, ja just tähän vedoten, niin Uh, on sitä mieltä, että Suomen pitäisi kyllä liittyä NATOon mieluite eilen. Toinen parempi vaihtoehto on tänään ja kolmas sitten on että huomenna. Eli nosta tämän asian kanssa niin ei pitäisi enää vatvoa ja vitkutella, koska näinhän se on, että aina puhutaan tästä Nato-optiosta, mystisestä Nato-optiosta vaan ei se optio auta eikä pelasta siinä vaiheessa jos mekki on jo tuleessa. eli kyllä jos me halutaan, että länsivaltiot oikeasti auttaa meitä tilanteen tullen niin kyllä Suomen pitäisi kuulua Natoon ja Onhan se paljon muutakin kuin pelkkää pyssyn pauketta se Nato, että siinä päästään osaksi sellaisia neuvottelupöytiä, johonka ei muuten olisi mitään asiaa. Ja totta kai siis on näitä, jotka ajattelee, että Nato on imperialistinen verinen sotakoneisto. No, okei. Okay. Voi vaikka ollakin, mutta... Mitä sitten Venäjä on? Ei kyllä ainakaan yhtään parempi, että se vaan tällaista pahuutta ja sotia vaan maailmassa on ja sinne pitää niinku uskaltaa valita puoleensa. Ja minusta se olisi selkeää, että Suomi liittyy NATOon, koska ää, Suomella on vahvat omat puolustusvoimat, joka tekee hyökkäämisestä tänne aika vittumaista. Mutta eihän kukaan niin voi ajatella, että se Suomen puolustusvoimat loputtomiin kestäs, jos tänne veli-venäläinen joskus pyöry. Eli se niin vaatissa maapuolustaminen aivan valtavasti, myöskin niin ihan liikaa uhreja verrattuna siihen, että jos oltaisiin Naton jäseniä, niin. Eihän silloin, en minä näe niin kuin mitään uhkaa, että Venäjä uskaltaisi koskaan NATO-maahan hyökätä täysivaltaisen NATO-jäsenen maaperälle. Ja on varmasti asioita, jotka sitten muuttu sen myötä, mutta jos tässä nyt käy sillä tavalla, että Venäjä ajautuu tosiaan tällaiseen marginaaliin, jos se ei niin välitä mitään mistään kansainvälisistä sopimuksista tai kauppapolitiikasta tai vastaavista, niin miksi ihmeessä Suomi ei liittyisi NATOon? Tästä toki jo, saa, olla, saa olla eri mieltä, mutta itselle tämä on aika yksinkertainen kysymys, koska Apua ei mistään muualta ole tulossa, riittävässä määrin. Että joku puolustusliitto Ruotsin kanssa, niin se on aivan onneton kyhäelmä, joka ei riitä mihinkään. Ja kuten sanottua, niin EU ei sillä ole mitään sotajoukkoja. Ja se muutenkin natisee liitoksista eikä pääse yksimielisyyteen yhtään mistään, niin ei siihenkään voi missä määrin turvautua. Joten sanon kyllä Natolle ja kertokahan ihmeessä, jos olette samaa tai eri mieltä, niin jäätään seuraamaan, mitä Ukraina-puolella tapahtuu tulevina viikkoina. Kiitoksia katsomisesta ja ensi viikkoon. Moi moi!